Завідувачка кардіологічного відділення Лідія Орищин обстежує пацієнта апаратом ультразвукової діагностики. Каже, цей апарат та електрокардіограф – основні при обстеженні людей із хворобами серця. Тут виводиться картинка і ми бачимо на екрані, як виглядає серце серед мене, аорту, лівий перед лівий шлиночок, правий шлиночок. Оцінюючи певні тут параметри, ми можемо зробити висновки про те, чи воно працює добре, чи є якісь відхилення. Зараз найчастіше лікують пацієнтів з інфарктами, порушеннями ритму серця та ускладненнями після коронавірусу, каже Лідія Орищин. За її словами, ковід-19 може спричинити перикардит чи міокардит. Перикардит – це запалення серцевої сумки, а міокардит – запалення серцевого м'язу, розповідає жінка. Оце частина картинки, вона так добре не рухалась. От вона добре рухається, досередині, і добре потовщується з усіх боків. як міокардитах воно все стоїть, а при парокардитах ми б бачили, от є контур секції. Ось тут ми б бачили таку чорну смужку, це би свідчило про рідину. А це перша палата кардіологічного відділення. Тут кардіологиня Надія Божонок вимірює тиск Світлані Лобур. Пацієнтка каже, іноді частота серцебиття в неї пришвидшується до 300 ударів за хвилину, при нормі приблизно 60. Дуже часто потрапляю в реанімацію без свідомості, останнім часом усугубилась тінь, що у мене з'явилися судоми, невідомі етіології, тобто не знаю чим причини. У цій палаті лікується також Любов Хомяк, жінці 70 років. Розповідає, її госпіталізували в реанімацію із сильною задишкою. тут аритмія, та тут повна діагнозів. і аритмія і Недостатність, серцева недостатність, тиск дуже високий». Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями повинні вчасно звертатися до лікаря, виконувати його рекомендації та постійно слідкувати за станом свого здоров'я, каже Лідія Орищин. За її словами, серцево-судинні патології та смертність від них на першому місці за поширеністю в світі. 60% усіх смертей в Україні спричиняють саме хвороби серця. Каже, однією з причин виникнення цих хвороб може бути постійний стрес. Перевантаження, вічна погоня за чимось, недосипи, хронічна втома і недбало ставлення до самого себе. Тобто не вчасно обстежився, не вчасно звернув увагу на вже якісь з'явившися симптоми. От боліла голова. Ну, у нас багато пацієнтів. Так? Голова болить, болить, болить голова, тоді раз інсульт. Тиску за цей весь період він не поміряв. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.